Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні був дуже плідний день для України в різних аспектах. Маємо дуже хороші новини з Франції. Сьогодні там прийшли дві конференції на підтримку України. Перший їх результат – мільярд євро допомоги нашій стійкості, передусім енергетиці. Кожного дня здобуваємо для України нові сили, щоб пройти цю зиму. І я дякую усім, хто працює заради цього і хто допомагає нашій державі. Маємо сьогодні і рішення інших країн, окрім Франції, Чехії, Іспанії, Швейцарії, про надання додаткових пакетів підтримки. Італійський Сенат ухвалив рішення щодо збройної підтримки. Норвегія готує нову програму підтримки нашої держави і людей. Сьогодні я брав участь в обох конференціях в Парижі. Перша стосувалася більшою мірою наших міждержавних відносин. Другий форум був орієнтований на бізнес Франції. Українські урядовці представили французьким підприємцям можливості для інвестування в Україну вже зараз, коли війна ще триває і після нашої перемоги. Обговорили і те, що можемо додатково зробити для посилення нашої держави на європейському рівні. Перша леді України сьогодні у Франції презентує гуманітарні проекти для наших партнерів. Те, що може бути зроблено максимально швидко для підтримки у сфері медицини, освіти та гуманітарної допомоги нашим людям. Зокрема, через фундацію ОЛЕН. Я вдячний усім французам. За підтримку України не лише політично, не лише оборонною і санкційною, що життєво важливо, але й за те, що ми однаково сприймаємо необхідність захищати цінність людського життя, гідність людини і ті гуманітарні можливості, які кожному і кожній дає сучасний світ. Говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Подякував за рішення щодо 18 мільярдів євро для України в наступному році і за збільшення Європейського фонду миру на 2 мільярди євро. Ці кошти можуть значно допомогти нам зберігати соціальну стабільність. Готуюся і до участі в засіданні Європейської ради 15 грудня. Щойно звернувся до парламенту і народу Нової Зеландії, країни, яка принципово підтримує нас з перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули. І закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів формули миру, того, який стосується екологічної безпеки і розмінування. Нова Зеландія одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру. Ще одне. Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК Окружного адміністративного суду Києва. Ця історія завершилась. А історія реформ продовжується. Продовжується навіть під час такої війни. Я дякую всім, Хто працює заради України, я дякую всім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко. Ми вас підтримуємо, ми вас дуже сильно віримо. Слава усім нашим воїнам, слава нашому незламному народу, слава Україні!